بس محمد اخر سؤال لحضرتك يعني عرفنا اللي حصل مشاهدة تانية ما بين الكابتن احمد شوبير وما بين المستشار مرتضى منصور قلنا ايه سبب اللي حصل او ايه اللي حصل ما بينهم بالظبط بص هو هو المشادات يعني انا مش حابب اتكلم بقى صراحه اكثر من كده في الموضوع ده لكن الحقيقه يعني المشادة بتاعت المهندس آه خالد مع, مع المستشار مرتضى منصور خالد خالد مرتجي آه بسبب انسحابه من, من الجلسه آه اما الكابتن شبير فالحقيقة هو كان بيرد على على المستشار مرتضى منصور آه بما يعني اذا كان هناك اعضاء اخرين يمثلون الذي الاهلي في الجلسه فهو يعني بيوجه لهم ال. كان المستشار مرتضى هو اللي بيوجهها للكابتن احمد شوبير لا هو اتكلم على الاهلاويه اذا كان كابتن شوبير حقيقه وكان عنده حق الحقيقه لأنه مش معنى ان انا اهلاوي ان انا يعني هتوجه تت اللوم لملايين الاهلاويه كان توجيه اللوم على الانسحاب أي ولا أي على الاعتراض على, على حاجه معينه هو, هو الكابتن شوبير نفعل الحقيقة لانه هو طبعا معروف للجميع إن هو أحد أبناء الأهلي اللي هو بس نداء سنوات طويلة، فكان الحقيقة كان محق في الرد على المستشار مرتضى منصور، ولكن الموضوع ما خدش خامس زي ما كان في نهاية الجلسة اللي كان بيدير الجلسة في نهايتها الكابتن شوبير. نظرا لان المهندس هاني كان عنده اجتماع في مجلس الوزراء فكانت وديه جدا بينهم ويعني يعني انتهت في لحظتها انتهت في اعتذار ما بين الطرفين يعني؟ انتهت عادي جدا وكان بيهزروا مع بعض <تصفيق>